الفخر أنا ليا أخرك باللية أذكى أفريقيا قارن نفسك بالنيفة الدور والباع على فرقة بلاستيك وصفيح مش فرقاه بواب صايد في ما وضارب بنزين على الأرض بواب أخرك في مصحة وأعليك مجانين مجاني عشر سنة بواب ويا ريتك إنجاز بواب في تاريخ بطيخ حمم يا طبيخ بواب واديله شمال بواب واديله يمين تبوخ و تزف البوابين وتمختر يا حلوه يا بيضه بطل حرقان يا سنده بتقول على نفسك وجاحين لابتستك سته في يوم سفري اشبال أجبال في عينيك يا قطة حاسب تيجيلك يجيلي الجلطة سامع دكتور بيقولك بواسيرك منك فطة بواب في طريق سرحان سرحان في أوهام بواب معته بيقول بطولات في, في حرام في حرام بواب حذر عفريت لبيت في عم الهام بواب في برق سيديهات على أي يدي شغال يا بوابة يا قطوطة يا اختي يا حلوة صغن ولا الوافة دي عثورة رمضان في العيد ولا الوافة دي عثورة أهلت من مافيو زوتيم يا وادعمي بالغلب الخطي زات نفسي مافيو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>